ناخد سؤال من الاخر بقى اتفضل اه الاخ ده معلش ها اه حاضر ما تخلينا في حالنا يا عموش انت منين؟ منصوره؟ زوجتك هنا؟ ها؟ طيب طبعا انا واثق ان الاخ بيسأل بصوت عالي لان زوجته مش معانا في المسجد. اصلا اخواف زي حلقتك فيعني في انتخاف سبحان الله الاخ طبعا بيسأل عن تعدد الزوجات وطبعا أخواته فوق هيزعلوا جدا دلوقتي ومشكلة وهم زعلين اصلا يعني طيب بسم الله عاوز اقول وخلي بالك من اللي انا هقوله ده بس ما تزعلش مني التعدد قال اخوات صفقوا عشان يسمعنا بانصات <تصفيق> يا رب استر يا رب اللهم استرنا يا رب طيب انا في زوجتين ليا هنا فربنا يسترها الله المستعان طيب اسال الله ان يستر نساءنا وبناتنا يا رب خلي بالك من اللي انا ده التعدد لم ينشئه الاسلام. تقول ايه؟ ده كلام خطير ده. التعدد لم ينشئه الاسلام، وانما جاء الاسلام والتعدد موجود في ارض الجزيره فحدده الاسلام وقيده. <تصفيق> كلام غالي والله. طب خلي بالك اسمع تاني. الإسلام لم ينشئ أي لم يبدأ الإسلام إن شاء التعدد وإنما كان التعدد موجودا في أرض الجزيرة فجاء الإسلام فقيده وحدده كان الرجل يتزوج عشرة أو أكثر فجاء الإسلام فحدده قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر النبي الصحابة من زاد عن أربع نسوة أن يمسك أربع نسوة فقط وأن يطلق الأخريات. دي المسجد. دي المسجد. دي المسجد. طيب الأصل الثاني، لا استنى ده. دخلنا في مع معهد كده. الأصل الثاني وخلي بالكم يا شباب والله ده كلام في غاية الأهمية. الأصل الثاني كثير من إخواننا يتصور أن التعدد لحظات متعة زائدة في فراش الزوجية مع امرأة أخرى وفقط كثير من إخواننا يتصور أن التعدد لحظات متعة في الفراش مع زوجة أخرى في الحلال اعلم أن المرأة الثانية امرأة لا عواطف وشعور وقلب وأولاد وبيت، مسؤولية كبيرة. مسؤولية كبيرة، فلا تتصور أن التعدد لحظات متعة وانتهى الأمر، بل أنت أمام أمانة جديدة ومسؤولية كبيرة ستُسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. الأصل الثالث لا يصلح للتعدد أي أحد ولا كل أحد رجل لا يستطيع أن يؤدي واجبه الذي ألزمه الله به أمام بيته الأول فهل يطلب من هذا أن يفتح بيتا آخر في الوقت الذي لا يستطيع فيه أن يؤدي الواجب لا أقول المندوب أو المستحب الذي لو استطاع يؤدي الواجب الذي عليه لامرأته الاولى من اجل ذلك شرع الله التعدد فقد تكون امراه مريضه قد تكون المرأه الاولى مريضه وقد تكون المرأه الاولى لتنجب وقد يكون الرجل عنده من القدرة والقوة ما يتعرض للفتنة بسببها في فترة الحيض أو العذر الشرعي من أجل هذه الأسباب شرع الله التعدد ثم لا يجوز بعد ذلك لعاقل أن يتنكر لهذا التشريع لأنه تشريع الحكيم الخبير الذي خلق الرجل وخلق المراه ويعلم امكانيات الرجل وامكانيات المراه فاذا اعترضت امراه مسلمه الى حد الانكار لهذا التشريع اخشى ان يحبط عملها لقول الله تعالى ذلك بانهم كرهوا ما نزل الله فاحبط اعمالهم فلا ينبغي ابدا لامراه مسلمه ان تقول هذه الكلمات الخبيثه انا اشوفه في بيت بيزني وما اشوفوش مع زوجه ثانيه هذا كلام خلل وخبل وهذا افراز عفن لتربيه غربيه عفنه حاول الاعلام والتعليم ان يربي عليها نساء المسلمين لسنوات طويله هذه كلمات مشمله ما للتعدد ما له وما عليه واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اياكم الصدق وان يملا بيوتنا سعاده ورحمه انه ولي